קוניצ'יואו! היי אנשים, מה קורדות שום פעם? אני מיכל היום אני וניקיטה, חבר שלי, עומדים לעשות לכם סרטון של תימת חטיפים יפנים יש לנו כאן את בוקס פרום ג'פן זה הפרימיום בוקס תחום, אני חקפים, כן? חטיף ראשון אין לי מה זה זה רשום ביפנית, אז זה נדמה לא, זה רשום פה גם ביירי רשום באנגלית? איי, וואו כמו... צ'יפס כזה צ'יפס? יש לזה רח של צ'יפס יש לזה רח של... של טאפו-צ'יפס כזה לחיים mm. יש לזה טעם של חטיף ישראלי יש לזה טעם של ביסלי, נראה לי נכון משהו דומה, משהו בערך כן כמו... משהו אפרופו כזה כן כן בול, yeah. זה אפרופו זה אפרופו יפני mm. זה כן זה... נירא כמו נירא לייזה חתיכת פיצה. אמן. מה נראה? אה, ה יכול להיות גם חתיכת פיצה. וואו. כן, זה בטעם פיצה. פרופיצה טיימא. זו טיימי. זה פרוצית פיצה. כן. אלא יודעים יש כזה. לא, זה בטעם קטשופ. כן. כן. נכון, זה פשוט צ'יטוס בדם קטשופ. כן. אוקיי, מה זה? זה כמו את הפרופה דמה. אי אפשר, אין כלום. אוקיי. אוקיי, הזבון איתם. אוו, זה דומה לצ'יפס, צ'יפס בבייבי קידס. אוקיי. הוא מתוק. כן, זה מתוק. כן. זה צ'יפס מתוק. יש איזה טעם יש להוגיע עוד כיזה. כן, כן, יש להוגיע עוד. הוא גיע עוד צ'יפס או משהו כזה, הוא גיע עוד צ'יפס. וואי, בכלל נותנתי צ'יפס כזה. יש פה את צ'ינצ'ן. צ'ינצ'ן, בקיר? נראה מה זה. סדרה יפנית. מה זה? זה היה כמו בפרד. וואה. זה לא. זה קופסה. או, הנה צ'ינצ'ן. טוב, יש פה כל מיני מדביקות זה יש פה לא גם טבעה של זה זה בטח איזה משחק שאנחנו ראינו כי הכל שם ביפני זה פשוט אי אפשר להבין סוכר סוכריה מצוקה און קרמל? טעים, קרמל! זה בטעם קרמל, כן און זה טעים רואי, איתך ניטל טוב, אוו, נראה לי כמזה סוכריה נראה לי הפקה כזאת שאנחנו... כן, בטעם ענבים לדעתי, כי יש פה ענבים אה, כן, זה סוכריות סוכריות? אה, איזה יופי סוכריות זה נראה לי עושה כזה... מתפוצץ בפה לא? כן כן זה מתפוצץ בפה זה טוב זה שומע? כן דבר הבא, מה זה? יש איזה צורות של פירות, של ירקות כן. ירקות ופירות, ומה שצריך לסגור זה למכור זה טוב, נראה לי בוא נפתח, או להכתיב, צריך לי, נפתח יש פה גם אה, אני יודעת מה זה מה זה? אני חושבת שזה ערכת ממתק זה ירקה כזאת שמכינים ממתק הנה כן, בדיוק. יש לך כל מיני כזה... צריך להכין עם זה צריך... פשוט ואוכלים את זה, כן, בדרך. נראה צריך פשוט להמיס את זה כן. לתוך ה... צורות צורות פה טעים? יש איזה... טעם של מסטיק <laughs> הדבר הבא שיש לנו פה... מה זה? <laughs> אה, וואו <laughs> זה אבל חותמת סוכריה יש לזה כל מיני ציורים אתה עושה כרגוחה? ואז תשם חותמת על עצמך וואו. הנה יש לי חותמת וואו הבנת? טוב זה כן. מאוד מוזר פשוט סוכריה חותמת כן טוב זה זה די גרוע אבל כאילו אני, אני לא, לא שוב כן שום דבר שמושיב את זה אוקיי טוב, הדבר הבא יש לנו פה מאפים כן, מאפים זה דומה קצת לארגליות יש בפנים שוקולד נכון? כן, בפנים שוקולד כן כמעט בטוח אולי זה שוקולד בטעם בשל אווו יכול להיות אצל יפנים כן, אוקיי כמו לחם עם שוות בפנים מזכיר לי פצפצים אוקיי שלוש ו שוקלט בשנים שוקלט זה רק בלי טעם שוקלט בטעם... שוקלט, שזה קרן נחמד זה טעים מאוד זה מזכיר לי את 7 Days הקורסונים האלה נראה לי אוטה טעם כן, בטעם קורסון כן אוקיי איזה ברורך זה נראה לי... זה נראה... יובש כזה בטעם קקאו כן מזכיר לי קצת שוקרד צ'יפס חרוגיות נכון, נכון כן, זה בטעם שוקרד מה זה? וואו, זה נראה מעניין נראה לי איזה ירקה ולימונד משהו כזה כן, צריך גם להכין את זה מאוד מאוד מוזר כמו טרופה כזאת בטעם ענפים לא טעם אוו oh, wow. זה לא טעם בכלל. זה מוגז כזה וזה בטעם ענבים מגיל אוקיי okay. דבר הבא. יש לנו פה דמות כלשהי זה פנדה אבל בטח זה דמות מפורסמת יכול להיות כל, כל דבר, כל דמות שיש okay. לבלך דמות מפורסמת okay. מה, מה נראה לך שזה? לדעתי גם צריך להכין את זה להכין? לא, זה מוכן! אוו, תראו מה זה... או, זה יפה כן, זה יפה זה, זה, כן. קוואי. קוואי זה כן זה כן לי קריספי כזה שוקולדי mm. זה מאוד טעים, זה... שוקולת כזה... מעניין גם. כן. פשוט לזה מרקה מעניין. אהה, זה בטעם שוקולת מוס. אה, בדיוק. הגענו לפיקצ'ו. זה גומי פיקצ'ו. בטעם מנהבים נראה לי. יכולת כן, יש פה צילה של מנהבים. פיקצ'ו! הנה יש פה פיקצ'ו. איזה פיקצ'ו, בצלח פיקצ'ו. איזה מגניב. סוכר רגילה. חמוד. כן, טעים בטעם ענבים זה טעים דוקא והגענו למשהו בטעמתות כן yeah. שזה גם עם כזה נכון yeah. נראה זה כמו בצורת גלידה משהו כן yeah. פשוט ככה oh, וכן, wow. איזה יופי oh, זה נראה כמו גלידה תראו, איזה חמוד כן okay, <laughs> <yeah. laughs> כמו הר כזה <דברון> שוקול עצות, עם בפל לא, זה לא בפל, זה עוגיה כזאת כן, עוגיה חמוד מה זה? זה כמו... חתול? חתול? זה לא נראה לי זה נראה לי חיה כזה רע טוב, זה בטח סוכריות יש איזה ציור של סוכריות טוב, ברגנו אותו, זהו, הוא מת סוכריות זה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 יהיה כמו ביצעה כזאת אה, זה מסטיק כן, זה מסטיקים בטעם קולה כן זה בטעם קולה מסטיקים בטעם קולה לבידיוק אהם חמוד, כן והדבר האחרון שנשב לנו זה משהו עם אוקיי וואו וואו יש פה מקלות יפנים שכאילו רשום על זה משהו yahli the chocolate ah mastic can I get some mastic the mastic okay so no mastic time okay no moshu okay no after get them all yahli no okay get them all zero the only thing that's left is the clothes we're going to fold we're going